Můj dědeček Babička bydlí na vesnici, kousek od Českých Budějovic. Uh, už mám jenom Babičky a obě moje Babičky bydlí v Ústí nad A uh, Babička bydlí v severních Čechách a v městečku zvaném Železný Brod, což je sklářské městečko a sklářská oblast. Uh, no. a <laughs> uh, to je všechno. A dědeček a babička, tedy rodiče mé matky bydlí taky v Lipově. A děda bydlí v Raspenavě, což je vesnice kousek od Vilantu.